હું જેનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું અધ્યયન અક્ષમતા જેનું ટૂંકુ રૂપ છે એલડી લર્નિંગ ડિઝાબિલિટી જેનો આજે આપણે અર્થ વ્યાખ્યા લક્ષણો કારણો અને ઉપાયો તેના વિશે મુશ્કેલીઓ સાથે સંકળાયેલ બાબત છે બીજું જોઈએ તો અધ્યયનમાં અનુભવાતી મુશ્કેલી તે અધ્યયન અક્ષમતા તેની વ્યાખ્યા અધ્યયન અક્ષમતા એ વ્યક્તિની માહિતી મેળવવાની દ રાખવાની સમજવાની અને અભિવ્યક્ત કરવાની રીત પર અસર કરનાર પરિબળ છે બીજી વ્યાખ્યા અધ્યયન અક્ષમતા એ વિવિધ પ્રકારની સાથે સંકળાયેલી બાબત છે જે શાબ્દિક અથવા માહિતીના ગ્રહણ અર્થઘટન અને ઉપયોગ પર અસર કરે છે ત્યારબાદ તેના લક્ષણો જોઈએ તો અધ્યયન અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો છે તેનામાં કેવા લક્ષણો હોય તો કે તેઓ છે ઝડપથી સળંગ વાક્ય બોલી શકતા નથી તે લોકોમાં છે શબ્દ ભંડોળ ઓછો હોય છે કોઈ પણ વાત હોય તો તે કોઈની સમક્ષ વાત રજૂ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે તેઓનું લેખન કાર્ય હોય છે અને અભ્યાસના વિષયથી તેઓ અજાણ હોય છે તેના કારણો ઓછો શારીરિક વિકાસ નિમ્ન સામાન્ય બુદ્ધિ આર્થિક જવાબદારી કૌટુંબિક સમસ્યા અશિક્ષિત માતા પિતા શાળાનું વાતાવરણ માનસિક અક્ષમતા વાણી અને ભાષાની અક્ષમતા કેટલાક ઉપાયો છે તો કે શિક્ષકો દ્વારા સહાનુભૂતિ વ્યવહાર છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે કારણો જાણવા અને નિદાનાત્મક કાર્ય કરવું વિદ્યાર્થીની પ્રમાણસર વર્ગ સંખ્યા અમુક સંશોધન વ્યવસ્થા હોવી આવશ્યક છે એ વ્યવસ્થાનો બાળ એ વ્યવસ્થાનો બાળકો છે સ્વ અધ્યયન એટલે પોતાની જાતે શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ પર વ્યક્તિગત ધ્યાન આપવું જોઈએ કુટુંબ પક્ષે યોગ્ય તકેદારી અને સહાનુભૂતિ વ્યવહાર આવા બાળકો સાથે કરવો જોઈએ